Que foi o primeiro que pensaxes cando che propuxeron o seu xurado desta edición de youtubeiras? Xeno vos trabucaríades no correo. Defínete en tres palabras. Incapaz de definirme? Que das valorar como xurado? A creatividade, a originalidade e o uso da lingua, claro. No caso de aceptar sobornos, que che gustaría que che desen? Un cargo público. ¿Fish, alguna vez un vídeo? Hago vídeos habitualmente, para Vimeo sobre todo y vídeo ensayos.